اكتر سؤال اتسالته الشهرين اللي فاتوا دول في التعليقات هو عن انواع مراتب مش معروفه وناس بتبقى عايزاني اقول رايي فيها طبعا يا جماعه حته ان الواحد عنده خبره في المجال بفضل الله عشان بشتغل فيه بقالي كتير هي تفرق شويه عن ان انا اكون عارف كل الانواع لان في مصانع مراتب كتير جدا لما بتيجي تنتج بتنتج في نطاق محدود بينتج في محافظه معينه وبيوزع فيها بس او بيوزع في مراكز معينه ده موجود كتير قوي في شركات مراتب في ناس بتقابلها بس هي اصلا على المستوى العام ما هياش معروفه بعكس المصانع الكبيره يعني لو مصنع زي فور او تاكي او حبيتات او ينسن دي مصانع في المدن الصناعيه بتنتج بحجم ضخم جدا وبتوزع في محافظات الجمهوريه كلها وكل محافظه فيها اكتر من موزع في محافظات بيبقى فيها موزعين او اثنين او ثلاثه في محافظه القاهره طبعا فيها مئات الموزعين حتى الموزع المعتمد اللي مش بيكون عنده نوع من الانواع دي بيبقى عارف كويس ان هي انواع كويسه يعني ممكن يكون شغال في هبيتات بس فاهم كويس ان ينسن مرتبه كويسه جدا ممكن يكون شغال في فوربيد وعارف ان تاكي مرتبه كويسه جدا وهكذا لكن انواع دي ما بتبقاش الوضع فيها كده فعشان كده ما بنقدرش ان احنا نرد على الناس لكن هنا في نقطه مهمه معظم الناس اللي بتسال غالبا بتكون بتسال عشان خاطر هي لقت الاربع او الخمس انواع دول اسعارهم غاليه فهو عايز يتفادى ان هو يدفع السعر ده فبيلاقي مراتب ثانيه مش معروفه قوي او ولكن اسعارها كويسه او اسعارها في المتناول بالنسبه له يعني بدل ما هيروح يدفع 11 او 12000 جنيه في ثلاث مراتب مثلا حبيبتك لما يروح يشتري الثلاث مراتب الانواعهم مش معروفه دول المرتبه الماستر والمرتبتين الصغيرين ممكن يدفع 6 او 7000 جنيه ممكن يدفع ماكسيمال اصلا 6000 جنيه هو هنا بيتخيل ان هو كده وفر على نفسه تمام ده ممكن يبقى توفير مؤقت ليه؟ انت ممكن تشتري المراتب دي وتيجي تستخدم مثلا مرتبه الماستر بتاعتك ممكن شهر او شهرين يحصل مشكله لو ما عرفتش تحل المشكله دي او ما كانش في ضمان كويس انت هتلاقي نفسك مضطر ان انت مش تدفع بقى زي ما دفعت المره الاولانيه لا ده انت هتدفع اكتر بكتير لانك مش هتروح تشتري من نفس النوع اللي اشتريت منه وطلع فيه مشاكل هترجع للانواع اللي انت ما كنتش عايز تدفع فيها. انا هنا مش طالعه ادهالك ولا بقولك مفيش حلول. طبعا في حلول بس انا بس حبيت ايه انور لك حته ممكن متبقاش واخد بالك منها. اول حل بقوله لك في القصه دي انت ممكن تتعامل بالتقسيط. احنا قبل كده كنا عملنا فيديو عن تقسيط امان وقلنا ان هو تقسيط بدون فوايد ممكن على 12 شهر وممكن على 24 شهر بحسب الوقت اللي انت هتقدم فيه. لما بتيجي تقدم بيطلب منك اوراق معينه ممكن توفيها لان انا بشوف ناس كتير جدا بتوفيها وبيتعاملوا معانا فانت بتتواصل مع شركه امان سواء عن طريقهم او عن طريقهم واعرف ايه المطلوب منك وممكن ان انت تلاقي نفسك عندك فرصه للتقسيط بدون فوايد وتبقى اشتريت مراتب مضمونه معاها ضمان الناس كلها عارفاها جودتها تمام وفي نفس الوقت انت في السليم وتبقى وفرت على نفسك انك تدفع بالك كبير مره واحده او مبلغ كبير مره واحده وقسمته على اجزاء وبدون فوايد ده اول حل الحل الثاني لو انت عايز تشتري تلات مراتب مره واحده وانت عريس اشتري المرتبه الماستر نوع معروف نوع مضمون انت واثق فيه وكل اللي حواليك بيشهدوا ان هو نوع كويس زي ينسن او فوربيت او تاكي او هابيتات اشتري المرتبه الكبيره ممكن هتدفع فيها شويه ممكن تبقى ب 4000 جنيه ممكن تبقى ب 5000 جنيه بس هتبقى مرتبه كويسه يعني هتعرف تشتري بالمبلغ ده ان شاء الله مرتبه كويسه وتبقى انت ضمنت المرتبه اللي عليها استخدام يومي ان هي كويسه اي مشاكل ومعها ضمانها وتبقى انت كده في السليم واشتري المرتبتين الصغيرين مثلا حاجه زي ما قلنا قبل كده جريد بي، احنا قلنا قبل كده ان ينسنت بتنتج عندها خط انتاج تاني اسعاره اقل، وقلنا قبل كده ان فور بيد عندها برضو خطين انتاج تانيين زي بيدلاين وزي اون بيد، يعني فور بيد بتعمل خط انتاج اسمه اون بيد ده ضمانه خمس سنين واسعاره اهدى كتير من اسعار المنتج الاساسي اللي هو فور بيد، فده برضو حل كويس جدا، اهم حاجه انك تشتري الحاجه مره واحده، وعشان تشتريها مره واحده يبقى لازم بتشتريها من نوع مضمون ومعروض. الحل الثالث وده حل والله انا برشحه ناس كتير وبشوف ناس كتير بتشتغل بيه هات المرتبه الماستر بس اشتري المرتبه الماستر بس هتشتري المرتبه الماستر من نوع زي هابيتات او تاكي او ينسن هتدفع فيها شويه بس هتدفع فيها هي لوحدها انت بتبقى المقارنه عندك هو انا لسه هروح اشتري ثلاث مراتب ادفع فيهم 11 او 12 الف جنيه عشان ابقى جبت نوع مضمون طب لا ما انا ممكن اجيب ثلاث مراتب من نوع تاني وهم دول ثلاث مراتب ودول ثلاث مراتب ممكن توهم نفسك شويه او الضغوطات اللي انت فيها يخليك تحس ان يعني مفيش فرق ان شاء الله مش هيحصل مشكله ويحصل بعد كده مشكله فانت ممكن في الاول بس انت راجل عريس جديد ما عندكش اطفال ولسه ربنا ما رزقكش اشتري ما انتش مطالب ان انت تشتري الثلاث مراتب مع بعض اشتري المرتبه الماستر بس انت لو حاطط مثلا ميزانيه ان انا اشتري ثلاث مراتب ب 7000 جنيه طيب اشتري المرتبه الماستر بس ب 4000 جنيه مثلا او 4500 جنيه تبقى اشتريت مرتبه مضمونه ووفر المرتبتين ولما يبقى يجي وقتهم ابقى اشتريها وخلي بالك من حاجه الثقافات بتتغير مع ارتفاع الاسعار اللي حاصل ده في ناس كتير بتبدا تتنازل عن حاجات وتشتري حاجات ثانيه وفي ناس كتير بتتنازل عن حاجه وتاجلها انها تشتريها بعدين خصوصا ان هي ملهاش ضروره دلوقتي وده انا بشوفه انا بشوف ناس كتير جايه تشتري المرتبه الماستر بس وده حل انا بيبقى عندي في المعرض ناس بتسال اقول له والله اشتري المرتبه الماستر بس اهم حاجه ان انت تجيب حاجه ما تدفعش فلوسها مرتين عندك منها اي شكوى وانا هنا مش بتدخل في خصوصياتك ولا ترتيباتك لكن بحاول انصحك عشان ما تدفعش مرتين. وده حل الناس بتعمله كتير مش في المراتب بس، في ناس بتعمل كده في حاجات كتير، في ناس اصلا مثلا بتيجي وهو بيتجوز يلغي قسط الفرح خالص عشان يستفيد بمبلغ الفرح ده في حاجه ثانيه. في ناس وهي بتجهز ما بتشتريش اصلا كل الغرف وما بتفرش الشقه كلها. زي ما بقول لك الثقافات بتتغير مع الوقت ومع التغيرات اللي بتحصل في الحياه. يعني ان شاء الله اكون قدرت افيدك ووفرت لك حلول. تساعدك في حتة غلاء الأسعار اللي حاصل دلوقتي عجبك الفيديو عمله لايك وشير واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي